Diplomovou práci budu psát asi za půl roku. Bude to něco z bankovnictví, ale téma ještě, ještě úplně přesně nevím. A myslím, že musí mít asi 60 nebo 80 strán. Uh, budu, už jsem psal bakalářskou práci. Diplomová práce mě čeká asi za půl roku. A budu psát, a to, to na téma oligopol v bankovnictví. Uh, minimum je, myslím, že 60 stránek. Formovaných stránek, to znamená 1800 znaků na stránku, ale to je minimum, takže asi o trošku další počítám, 60 až 80 stránek, rozsah. Ano, ano, taky budu psát diplomovou práci. A už víš, o čem to bude? Asi, asi zhruba, mělo by to být něco na účednictví, oboru účednictví, takže asi něco v tom smyslu, ale zatím ještě jakoby nemám přesný téma. Tak mělo by to být zhruba v rozsahu nějakých 60 až 70 stránek. Já jsem se tím úplně jistý. Psala jsem bakalářskou práci. Na jaký téma? Záznam spouti. Byl to téma záznam spouti a bylo to bylo to spíš jako výtvarný díl než jako o textu ta bakalářská práce. Píšu, píšu ne, budu psát, budu psát diplomovou práci. Dobře, na nějaké téma. Bude to pravděpodobně něco s managementem, něco jakože vzdělávání manažerské, ale jelikož jsou mezinárodní vztahy, tak to musí být na mezinárodním poli. Takže to bude něco jako vzdělávání manažerů v mezinárodní korporaci. Dobře. <laughs> Já jsem psal na, na téma povinnost uh, péče orgánů ve společnostech. A já jsem psala na téma plánování školských kapacit ve středočeském kraji, aby se vidělo, kolik budeme potřebovat míst ve školkách a ve školách pro děti.